Terve. Tuli tässä mieleen tuo semmonen asia että jos tota, jos asit poistaa jonkun asian maailmasta mikä se olisi? Minä henkilökohtaisesti voisin noita, poistaa nekin kaksi kiusaaminen ja huumeet. Nois kaksi asiaa mitä mä, mitä mä henkilökohtaisesti poistaisin. Mikä sun mikä, mitkä siis sinä poistaisit maailmasta, jos saisit päättää? Ihan mikä valita, ihan mikä vaan, niin mikä se olisi? Ää, tuota... Mä ainoa, kiusaaminen on tosi tuota... Ää, niinku, raukkomaista ja semmoista... Niinku, hyvin... kierroa toimintaa ja sillä olla. Tuota, vakavat seuraukset vuosienkin jälkeen. Ja tuota, tuota, huume, huumeet mä sen takia poistasin, koska niistä ei yksinkertaisista oo, niin ei minkäänlaista hyötyä. Pilaa elämän, terveyden ja tuota, tuo, tuota, tarkoittaa hyvät ihmiset noita, tuota, pois ympäriltä. Niin niin, alkoholi. No, en mä tiedä onko siinä hyviä puolia, mutta jos sitä osaa käyttää viisaasti ja niin ko, rajoitetusti, niin mikäpä siinä. Mutta tuota, tämmöiset tuli mieleen, tuota, että mikä olisi tuota. Tässä tuota. kun näin, en tiedä, että jos olisi jos vaikka niin asiaa, mitä hän haluaisi tuota poistaa maailmasta, Semmon, niin ko, poistaa sillä lailla, että ne. Niin ko, että tuota, kokonaan pois, että ei, et, ei tule enää takaisin. Ja sitten tuota, tuota, tuota sitten toiset viisi asiat, että miten sä toisit maailman niin enemmän, enemmän entisestään, niin kuin, että mä esimerkiksi henkilökohtaisesti voisin sanoa, että mä toisin enemmän välittämistä, toisistamme huolehtimista ja toisistamme välittämistä ja auttavaisuutta ja ystävällisyyttä ja tuota ää, niin kuin, pff, tämä viies vaikka niin näihin liittyen tämmöinen ää, pff, avoimuutta hyvällä tavalla ja tuota, ne olisi viis asiaa ja sitten kun paha, pahat asiat olisi ää, huumeet, No, huumeet ainakin olis, sitten olis tuo ää, kiusaaminen. No, puh. sanoa, aika radikaali, raiskaaminen ja tuota, tuo, tuota, yleensäkin rikollisuus. Niin, niin, Kö. tai no, rikollisuus. Sitä, sitä. Pääosin käytetään pahaan, Mutta on hyvin pieni asia, asioita on hyvin pieni määrä asioita, minkä rikollisuutta voi niin kuin, käyttää hyvään. Esimerkiksi, tuota, ei tuomen niin niin niin niin niin niin tämmönen esimerkiksi rikollista, mutta niin kuin, väkivaltaisuus, niin, se liittyy taas sotaan, niin sodalla taas niin haetaan parempaa elämää kuin niin muille. Esimerkiksi tämä tuota, Ukraina tuota, sotii Venäjän kanssa, niin Ukraina hakee omaa rauhaa sillä sotimisilla, ettei Venäjä tuota, ää, valoita sitä ja niin kun, niin sanot, suoraan sanottuna orjuuta sitä. Mutta tuota, nyt ei se siitä tule enempää tästä, tästä, tästä tuota, puuta enää. Mutta tosiaankin jos viisi asiaa, mitkä hän saisi poistaa maailmasta ikuisesti, ja toiset viisi asiaa, mitä hän saa nyt ja maailmassa tehostaa ensistä, niin mitkä ne olis? Ja mä sanon nyt omat. Ja tuota, mä en nyt tämmöisestä lähteä ja liikkeet on vähän niin kuin aihe video. Sitten, tuota, sitten tämä, tuota, tämä aihe on tämä, että välittäminen. Mikä siinä on niin vaikea olla välittämättä toisesta ihmisestä ja auttaa, auttaa tiedättekö, auttaa tuota tilanteensa ja joka tilanteessa. Ja, tuota, ja miksi sitä niin auttamista kammoksutaan niin, että mä oon huomannut omassakin kohdalla. Et jos mä niin näen jonkun ystävän, eikä tarvi olla tai tuttu. Tämä on auttanut tuntemattomiakin esimerkiksi saman kylän kaupan kaupan tuota kassalla niin kaikki vaan kattoo noita että... Mitä tuo tekee? Ei tää on totuttu. Mitä tuo tekee? Tämmösellä niin miksi on niin kammoksuttavaa kammo ja outoa tai semmoinen vieraksuttavaa nykyään tänä päivänä, näin, no kun näitä 2000-luvulla, auttaminen ja välittäminen ja toisten ihmisten niinku tuota, ajatteleminen toisia ihmisiä, ettei vaan itseänsä. Niin, niin miksi on niin kauhean kammoksuttavaa ja näin, niin sitä mä oon niinku monta kertaa miettinyt. Mä oon oikeesti miettinyt. Kyllä mä tuota, mulla on tuota hyvin, hyvin tuota matala kynnys sille auttamiselle ja tuota, välittämiselle toisista ihmisistä. Että jos mä en näe, että vaikka iäkäs tai joku vastaava iäkäs, ihmisellä on paljon tai niinku, yksi tai kaksi tai kolme kauppakassia täynnä. Tai sitten on tiedetkö, tuota, niin, niin muu, vaikka tuommoinen ei tarvi vannakaudella, mutta niinku, on tuommoinen, Jolloin on vaikeuksia kantaa omia Ostuksia ja tai raskaita sille itse ihmiselle niin kyllä, mä niin kun tuota, oikeasti niin menen enemmän kuin milleni niin auttaa. Sanoa, että kysyn aina, että saanko haittaa, kun mä autan, tai saanko mä auttaa ja otan ne kauppakassia, Kysyn näin, että mikä teidän auto on. Sano, että, että se teidän autoon. Sanoin, että tässä on tuo, mä vie, tuota ostukset vaikka takapenkille, penkille, ja toivotan hyvät päivät, ja morjens. Niin tämmöinen mun tapaani. Niin mun mielestä tuota, tällaista toimintaa, jos nyt välttämättä pitää kehua itseänsä, niin vois tuota, muutkin tuota, ottaa niin tuota, opiksi tai niin kokeillaan edes sitä. Siitä tulee ihan oikeasti tulee aivan mieletön se fiilis, se saattaa auttaa tai tulla, tuota, olla avuksi toiselle ihmiselle. Niin se, on aivan, se on aivan järkyttävä fiilis. Aivan järkyttävän mahtava fiilis. Että, voi vitsi mikä fiilis on. Siis kannattaa kokeilla. Ihan oikeasti. Ihan oikeasti kannattaa kokeilla. Ihan niin kuin, Mä haluan sen että se oikeasti on järjestävä hyvä fiilis. Se on semmoinen, että älä... vitsi mikä fiilis. Niin kannattaa kokeilla. Ihan. Hyvän mieleen voi aiheuttaa muullakin tavalla. Esimerkiksi pienet, pienten asioiden Onnistuminen, jos, niin toinen, jos tuota, toinen ihminen tuota, onnistuu ja saa pienensä, pienensä tai varsinkin isoisa, niin sä voit oikeasti tuota, sanoa, että onkin hyvää juttu, että onneksi olkoon. No niin ei, mutta kun uutta haastetta vastaan, niin pikkusilla, tämmöisillä pikkuisilla ja sanomalla ja kirjoittamisella, mitä mä kirjoitan omassa tuota työpöydässä, tai tässä näin. Kirjoitan tuota, muille hyviä ja tsemppaavia viestejä, Järky, järkyttävää mikä hyvä fiilis siitäkin tulee, ainakin itselle, Ja tuota, se oikeesti on tuota, tekee että ehdottomaa pääkirjensä siitä, että tuota, kun mä saan tuota, ää, toista ihmistä omilla sanomisilla tai omilla teoilla, jommakumma, niin, niin se on aivan niin kuin, se on järkyttävä fiilis. Aivan älyttömän hyvä fiilis. Tiedäkö tulee semmoinen niin, niin, iloinen ja tuota, että jes, nyt mä sain hyvää oloa toiselle. Nyt mä sain hyvää oloa, sain hyvää olo, oloa tuota, tuota, aiutettua toisille ihmisille. Se on oikeasti aivan mieletön fiilis. Niin, niin tuota, ei teitä tarvii aina tuota esimerkiksi tai juttu oli, se oli vain niin esimerkki. Niin, niin se ei välttämättä tarvii olla tiedäkö tuommoista, se voi olla vaikka kirjoittelua, vaikka esimerkiksi Facebookissa, tuota, että tuota, jos vaikka toinen on saa niin voi vaikka toivottaa paranemista ja toipumista ja jaksamista voimia ja paljon tsemppia, tai tämmöisen kuin niin yleensä kuin mä, yleensä, kun mä teen. Ja tuota, niin, niin. Sekin on tietysti sellainen pikku, pikkuinen pikkuinen asia. Mutta jollakin se voi olla iso asia. Se on ihan jota, pienet asiat voi tuota, olla toiselle isoja asioita, ihan oikeasti. Ja mulla on omalla kohdalla tässä kokemuksesta, että ni, ni, ni, niistä puhutaan joku toisella kerralla, mutta tuota, ihan oikeasti se välittäminen ja toisten ihmisten ottaminen ja tsemppaaminen ja auttaminen ja tukeminen, niin se on varmasti parasta, mitä on maailmassa. Ainakin omalla kohdalla se on parasta, mitä Mä voin ja mä todellakin osaan tehdä. Ja on, niin haluaisin jakaa sitä hyvää oloa muillekin, että, tuota, että muutkin pyrpeavat kehän samaa. Se on oikeasti. Jota, kannattaa oikeasti miettiä, että jos näitä kaup kaupassa tai jossain ihan missä vaan, jos on muita ihmisiä, niin jos on pikkusenkin tarvitsee apua, niin menen ihan rohkeasti ja kysytän että tarvitko apua, saako auttaa. Teikö tulee tämmöistä? Niin, niin. Siitä tulee hyvä vihre, mutta on myös näitä, että, että ei välttämättä ole tot, tottunut siihen avun ottamiseen, ja voi olla aika tuota, negatiivista tai negatiivista tai negatiivista suhtautumista niin sinuun, jos menet auttamaan, että siihenkin pitää varautua, mutta eihän sä koskaan tiedä, että minkälainen vastaan Otto sieltä tulee, muuten kuin Kannattaa kokeilla. Mutta tuota, tämä oli tämmönen video, niin olkaa taas kuulla, Moi!